Da er jeg så heldig å ha fått med meg professor Morten Gudvin fra Universitetet i Agder. Og Morten, velkommen! Tusen hjertelig takk! Du er professor i kunstlig intelligens, og du jobber med forskning på kunstlig intelligens på Universitetet i Agder. Ja, det stemmer det. Det er jo et tema som er veldig farta om dagen. Ja, og det har vært i farten ganske lenge, men nå har folk fått liksom prøve å teste litt selv, og da begynner det å bli, gå opp på veldig mange hvor revolusjoneret den teknologien faktisk er. Så det er veldig spennende. Og da er jo det første, på en måte, store møte for veldig mange av de norske lærerne, det er programmet ChatGPT. Kan du enkelt prøve å forklare oss til noen som ikke kan det fra før? Hva er ChatGPT, og hva Open AI som ligger bak? Ja, så vi kan starte med det siste, Open AI. Det er et initiativ, et firma på mange måter, som er startet av Elon Musk og flere andre, som har som mål å lage kunstig intelligens tjenester. Altså programmer, og dataprogrammer som som oppfører sig smart og som leverer sånne tjenester som å tegne bilder eller skrive tekst og så videre. Så dette er et firma som selger ting. I dette tilfellet så gir det, det gratis med denne ChatGPT. Chat det er en chatbot, samtalerobot som det ofte heter på norsk, som man kan snakke med, spørre om vad som helst, og den bruker teknologin kunstig intelligens. De veldig, veldig mange av de chatbottene folk har møtt overalt på kommunenettsteder og så videre, har veldig lite intelligens i seg. Det betyr at de er forhåndsprogrammert, absolutt alt det de svarer er bestemt på forhånd og det fungerer som sånn nesten. ChatGPT er bygget opp ved at det er trent opp i massive mengder data fra hele internett, på alt som finnes av tekst. Også har den da fått litt greie poeng, hver den eh, i treningsfasen, hver gang den svarer smart og så får litt minuspenge væren smarer litt dårlig svarer litt dårlig. Og så når den trent igjen og igjen og igjen i nesten jo evigelig i hvert fall i veldig, veldig, veldig lang tid. Og så hver gang du gir den gang for literan mer poeng, den svarer smartere. Så blir den smartere, smartere, smartere og smartere. Og siden OpenAI har store finansielle muskler, så kan de bare Kjører på med datakraft, og kjører på med data, og så viser det seg da, at den blir så smart at den till og med overrasker oss forskere vår gode nær til å gjøre alt mulig rart, sånn som å svare på eksamelsbesvarelse, for eksempel. Kan du si noe om hva som er styrkene og svakhetene med chat-GPT-er nå i starten av 2023? Ja. Så Det er en rekke styrker, så det, er, det som er vært å tenke seg er at dette er en språkmodell, det er ikke en informationsmodell. og det betyr egentlig att den er trent opp for å snakke, for å holde en samtale, eh, og det er styrken, så den kan holde en samtale som er nesten like god som oss mennesker, det er tilsynelatende vanskelig å skille den fra et, en menneske som sitter på andre siden av eh, chat-rommet, eh, så det betyr at det er nesten alt du spør om vil den svare sånn nogelunde eh, riktig på. Og du kan til og med be den om å skrive om en tekst, du kan be den om å skrive litt mer inspirerende, du kan skrive litt mer vitenskapelig. Nesten alt sånne ting kan man få den denne ChatGPT til å gjøre. Svakhetene er at den har en veldig løsaktig forhold til sannhet, for eksempel. Så det betyr at hvis vi spør ChatGPT om å skrive en tekst i formål eller som en journalist, så spytter den ut noe som tilsynelattende ser riktig ut, men hvis man ettergår det i sømmene, så ser vi at dette er ikke nødvendigvis helt riktig. Det kan ligne på noe som gir mening, men det er ikke det. Så jeg har for eksempel dystet inn en rekke av mine egne fagfelt, men jeg var jo med på ett experiment hvor vi snakket om torsken. Jeg kan ikke som mye om torsken, men så ba vi i chatcap til å forklare meg litt om torsken. Og for mig som ikke kan så mye om torsk, så ga det veldig mening. Men i det vi spørte en biolog, så var det mange sånne små faktafeil om levealder og genotype og, og sånne ting som han da vel, så veldig, veldig fort. Så den store svakheten, en av de i hvert fall er sannhet. Og det betyr at sånne ting som referanser i en tekst er den egentlig veldig, veldig dårlig på. Du kan be den dytte inn referanser, men de referansene som kommer, de er antageligvis bare sånn omtrentelig riktig, og ikke nødvendigvis sånn som vi vitenskapsfolk bruker referanser for eksempel. Mange er nå redde for at elevene kan ta i bruk kunstlig integrens og levere inn gode besvarelser. Hvordan tror du slik bruk av kunstlig integrens vil påvirke vurderingspraksisen i norsk skole fremover? Ja, så det är naturlig nok en utfordring, men for dette er jo et verktøy som kan brukes til juks som du, som du nevner her, og, og det er noen verktøy som kan sjekke om du har brukt kunstig intelligens, altså er denne teksten skrevet av kunstig intelligens, men de er ikke så gode enda. Så det er liksom et kamp om verktøyene, klarer du å finne en kunstig intelligens som oppdager at du har skrevet med kunstig intelligens, eller har du eller er det skrevet med kunstig intelligens, så disse verktøyene kjempe litt mot hverandre. Så jeg tror at, at det kommer til å endre totalt hvordan man setter på vurderingsnormer, for det å skrive en rapport, eller skrive et avsnitt eller skrive en refleksjon, den type ting er chat-KPT veldig, veldig, veldig god på, men eh, også det betyr at man kan kanskje ha sånne oppgaver som muntlig eksamen, som chat-KPT er veldig dårlig på, eller denne type vurderinger som, som ikke eh, de teknologien er så god på enda. Eh, men så det, det ikke, det grunnen til at vi vurderer er jo å finne ut om studentene har eh, fulgt opp alle kravene til undervisningen, og det er den vurderingen kan jo skjer på helt andre måter. Det kan se underveis, i semestre, for en, i hvert fall en videregående eller barneskoleelev for eksempel. Den tron på examen som skoleform er utdatert for lenge siden, <laughs> og så nå ser vi at en hjemmeeksamen kanskje skjer ut til det samme. Og så tänker jag da at vi kan selvfølgelig se på juks som en uh, utfordring, men det blir alt for, alt for enkelt, for det er jo teknologi som kan hjelpe elevene og hjelpe lærerne. Sånne ting som hvis man har lese og skrive vanskelig kan man få enormt god hjelp til å skrive en text uten att man har den enorme utfordringen der med å stokke om ordene riktig for eksempel. Eller man kan skriva om en tekst litt mer flytende. Man kan få hjelp til å skjønne vilken feil er det jeg har i min engelsk text for exempel som man kan bruke kunstig ljenstil. Jeg kan spørre hvis jeg har arabisk som morsmål, og har flyttet til Norge for tre år siden, hvilken type utfordring er det jeg vanligvis har med språket? Og det er så helt enormt med med egenskaper som en chat-KPT egentlig har, som kan hjelpe elevene. Så jeg tenker at det er det spørsmålet man egentlig vil stille, hva er det den teknologien kan gjøre for at elevene får en bedre hverdag, en bedre undervisningshverdag, enn det er å tenke på eh, bruk av kustelighetsjukseformål. Men det blir jo en veldig rask omstilling da, for norsk skole, som på en måte har mange kanskje loget etter i forhold til tanker om vurdering for læring, og var mer summativ tenkende enn formativ tenkende i forhold til vurdering. Så blir jo det jo en veldig rask overgang, for plutselig er vurderingsformen din utdatert. Helt klart. Og, så, så man må gjøre noen krumspring der, kanskje. Og og det ser jeg som selvfølgelig en utfordring, men det er en utfordring på kortsiktig, at vi lærere, og jeg er jo lærere selv på universitetsnivå, bør jo kunne være på med å gjøre sånne omstillinger. Vi har da en teknologi som kan hjelpe oss til, og at man må løpe litt etter teknologien av og til, og se vad teknologien faktisk kan gjøre, det ser jeg egentlig som noe positivt, for vi skildrer elevene og gi den beste læringen vi kan. Og den beste læringen er ikke nødvendigvis å ha en eksamensform hvor en algoritme kan gjøre den for deg. Det beste er å måle vad studenten faktisk kan, og da er jeg ikke så bekymret for at noen lærere må endre på eksamensformen for eksempel. ChatGPT er jo bare den første møte for mange norske lærere i bruk av kunstlig intelligens i skolen. Hvilke muligheter ser du for deg kunstlig intelligens kan få i norsk skole i fremtiden? Ja. Så det, er, det er nesten bare fantasien som er til grense her. Det er enormt. Under sånn top of my head. Det jeg tenker på er... Eh, Lese og skrive hjelp kan kunstig klient hjelpe til med. Tilrettelegging av oppgaver er noe som vi har jobbet ganske mye med. Det betyr at det jeg som har den kompetansen bør han en annen naboen min som har en litt annen bakgrunn, for eksempel. Og den, og, så det vil være en ting hvor kunstig klient kan være veldig eh, behjelpelig. Læringsanalyse på en mye mer avansert nivå enn er i dag. Ikke sant? Hvilke behov har denne eleven versus den eleven. Eh, kan vi få det til med når man sitter på en app og jobber, skal man få den typen analyse. Eh, hjelp til let- og skrivevansker er et eksempel. Folk med et ulik morsmål. En norsk er et sånt eksempel, hvor kunstigens antageligvis kommer til å gjøre det veldig, veldig godt. Og vi ser jo kunstigens overalt, ikke sant? vi ser i sosiale medier og TikTok at hvor de er rågod til å slå videoer for oss. Så hvorfor skal vi ikke gjøre den samme tek bruke den samme teknologien, for eksempel undervisning, til å exempelvis att rätta lägga uppgifter. Vi så har skönt riktigt nu så ChatGPT kommer förlöpligt i, i version 3. Eh kommer vi att se en stor utveckling till nästa version, version 4 utillsamt. Så eh, GPT 3 er egentligen nästan 2 år gammal i det Rett før eh, jul i 2022 så bestemte OpenAI for at de skal lansere den i chatbotform, og det tror jeg de gjorde godt i, for da åpner den opp for verden. Og de har annonsert at GPT-4 skal komme i, i løpet av 2023, og den har 1000 eh, ganger så mange parametre som GPT-3. Alltså den är 1000 gånger så stor. Så detta är liksom på jorden och sola, stärelse ändring. Eh, och ja, det kommer till bety väldigt väldigt mycket For det vi har sett uh, mycket av konstintelligens forskningen egentligen handlar om, det er att jo mer data, ju mer datakraft, ju större modeller, desto större konstintelligens Jo just det hjärna kan du kalla sig, konstig jo flinkere flinkare blir den. Och när man då gånger det med 1000, så är jag helt säker på att det kommer att vara väldigt väldigt väldigt mycket bättre än den enkle chat-KP3 som folk jobber med i dag. Mye av eh, det som er kanskje nytt for en del, det er jo den, eh, i søkeverdenen i Google, ville kalt å ha god syntaks, altså at man kan stille de riktige spørsmålene til Google. Eh, det må jo da bli en viktig kompetanse i fremtiden, det å i, i, kjøre i dialog og kunne kommunisere godt og Och på många sätt fint de svaren man får fra den type programmer som ChatGPT då. Ja, helt enig. Og, og, og det handlar ju det tänker det är nog som är viktigt att elever bör lära, alltså vilken hur då man de riktiga frågorna för att få riktiga svar og, alle som har googlet har jo egentlig lært seg det. Hvordan googler man riktig. men her er det bare en annen type interface, et annet type grensesnitt man egentlig snakker med. Og det er til og med et eget, det har et eget yrke som heter Prompt Engineer, som handler om akkurat det. Du kan stille spørsmål til personen som har som jobb Prompt Engineer, så kan hun skrive om det sånn at du får en riktig svar fra ChatGPT eller fra disse tegneverktøyene DALI og så videre. Jeg tror dette er et yrke som med fasen, som er bare en eh, midlertidig. Det faller ut fort fordi folk kommer til å lære seg hvordan å faktisk bruke dette og, og stille riktige svar. Sånn som vi snakket om tidligere, eh, stille et spørsmål sånn at jeg ikke nødvendigvis får referansen, men får inspirasjon til å finne referanse riktig, for eksempel. Siste spørsmålet, mange lærere sitter nå og er, eh, vet ikke helt hva de skal mene, hva de skal si, og så tänker. de, Finnes det noe mulighet til å kontrollere om denne oppgaven er skrevet av et menneske eller chat GPT? Altså plagiatkontroll, kalte vi det før i tiden. Ja. Finnes det noe tilsvarende for å kontrollere om disse tekstene er laget av eleven selv eller av kunstlig intelligens? Det gör det, men de er ikke gode, så det, det betyder at den eh, klarer å finne om, om det er kunstig skrevet, men på langt nær 100% og det, eh, og det er eh ikke inte värt gå heller. Jag vill sagt att måten att finna ut om en elev har skrivit teksten på er kanske Kanskje spørre elevene, da. forklare teksten eller spørre spørsmål fra texten og den type av evaluering som også viser hvordan elevene faktisk har forstått teksten riktig. Så ja, det finns finnes verktøy, og det bygges hele tiden nye verktøy som blir enda bedre til å sjekke kunstikkelgensen, men det bygges også enda bedre kunstikkelgens til å skrive kunstikkelgens tekst. Så det er en kant mot to teknologier som jobber mot hverandre. Riktig svar er nok å spørre eleven ut som texten. tenker jeg. Tusen takk for et veldig informativt intervju, Morten. Tusen takk.